Близько восьмої години ранку на кінцевій зупинці громадського транспорту у Шевченківському районі десятки людей утворили чергу на маршрутку. Запоріжанка Лілія працює вчителем. Каже, такий графік курсування транспорту для неї зовсім не зручний, адже жінка завершує працювати о 2-й чи 3-й годині дня. Я читала і слухала вчора нашого мера. Ну як вам сказати, якщо це людям ну, по роботі, графік співпадає так, то тоді це ну, нормально. Але якщо людям, якщо в другу зміну, в ночну зміну, то я думаю, що дуже важко буде добратися, я не знаю, як буде добиратися додому. Шести до полдесятого, а потім що? Катастрофа. З 6 години до 9.30. А потім що? Катастрофа. Чим людям їздити у місто? Мені як їздити, до дітей провідати? Хочу з'їздити на ринок. Неможливо виїхати. А назад як їхати? Якщо не буде транспорту, треба буде таксі викликати. Житель Шевченківського району Дмитро розповідає, на дистанційну роботу через зміну в роботі транспорту переходити не буде. Все це дістало. Моє керівництво проти, щоб переходити на дистанційну роботу. Я працюю на державній службі. Я з пересадками їджу. До проспекту на одному транспорті, а потім на іншому. Водії маршрутних таксі розповідають, сьогодні на їхніх маршрутах кількість автобусів та маршруток не збільшилася. Як було маршрутних таксі на маршруті, так і залишилося. Поки пасажири не скаржилися ні на що. Сварок не було. А чого збільшиться кількість транспортних засобів на маршруті? Всі, хто потрібен, той і виїхав. Зранку виїхав весь транспорт. Також журналісти Суспільного побували на зупинках пошта, аптека, лікарня номер 1 та інженера Преображенського у Гортицькому районі Запоріжжя. Для мене проблеми немає. Для мене проблеми немає, тому що я пенсіонер і не їжджу до центру міста, живу на бабурці. А от діти мої працюють. Звичайно, їм доводиться раніше виходити з дому. А хто може? Вдома сидіти треба. Хіба щось термінове? Навіщо їздити, якщо локдаун? Я не знаю, що сказати я не знаю, що сказати з цього приводу. Це буде не дуже зручно. Я не бачу сенсу в цьому. Для чого це було зроблено? Мені в принципі не зрозуміло. Я гадаю, не це допоможе знизити захворюваності швидше свідомість людей, як ми самі ставимося до безпеки. Будемо на місці сідіти. будемо Будемо на місці сидіти, не будемо їздити. Раз таке обмеження, що поробиш? Наш вік такий, що можемо й посидіти. А хто працює, тоді будуть вони самі вирішувати. Хтось може таксі викликатиме діставатися до роботи. Повністю підтримують підтримую це рішення. А що робити, якщо люди реально хворіють, помирають, госпіталізувати їх нема куди. Якщо в міській владі вважають, що такий захід допоможе, то я за. Так, я повністю підтримую рішення керівників міста з цього питання. Я негативно ставлюся до цього рішення міської влади, тому що це не вирішить проблему. Принаймні я так вважаю. Ось скільки людей на зупинці стоїть, як їм поїхати? Управління працює останні тиждень для того, щоб максимально забезпечити у часи пікових навантажень 100% транспорту, згідно договорів, які у нас є з перевізниками. Щодо вихідних. Планується з 17-го числа засідання міської комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І буде розроблений алгоритм роботи транспорту на вихідні і святкові дні. Тут вже хвилин п'ятдесят, точно чекаю. За цей час транспорт просто проїжджав повз і не зупинявся. Він був пустий. Хвилин, хвилин 20. А за цей час був якийсь транспорт. Так, да, проїздив автобус, пішов. Пустий, брав? Так, да, він не брав, не брав і навіть не зупинився. Це мені треба поїхати туди, в район Андрій. Треба ждать так долго. Я так думаю, что это как-то непродуманно. Все люди скакиваются, между собой возмущаются, подходят близко. И і... вероятность, захворювання повышает. Проблемы «Проблема – це годину стою. Я працюю до 3-ї години з люсарем. Мені незручно, як зараз їздить транспорт. Я взагалі до 11-ї години, якщо у другу зміну працюю. Таким чином у транспорт точно не потрапляю». О 15.15 перше маршрутне таксі на площі Фестивальній почало забирати людей. О 16 годині на зупинці громадського транспорту універмах Україна почали зупинятися муніципальні автобуси, тролейбуси та маршрутки. Проте люди скаржились, що транспорт не в змозі забрати всіх пасажирів. Зараз бачите, ось... зараз бачите всі це на 72 другу. Якщо б він був пустий, то одне. А якщо він вже повний прийде, а він ходить не дуже часто. Скільки ви вже стоїте? Два часов. Дві години? Дві години. Ви роботи? – На роботу. – На роботу. Скажіть, будь ласка, чи зупиняється тут транспорт? – Зупиняється ж зараз. Де який, де який, де який. От автобуси зупиняють тут. А маршрутки всі проходять, вони ж беруть тільки по посадочним містам.